se pobavíme o vesničce březny. Na kraji lesa, 6 km západně od města Lovosic, nalezneme malou vesničku jménem Březno. Tato vesnička byla poprvé zmíněna roku 1226. Dříve tato obec patřila do majetku kláštera, který se nachází v Doxalech. Dnes vesnička spadá společně s dalšími 11 vesnicemi pod obec Velemín. A roku 1869 se zde nacházelo 30 obydlených staveb, níž bydlelo 143 obyvatel. Později roku 1930 byl v obci zaznamenán nejvyšší počet obyvatel vůbec. Činilo to 213 obyvatel. Dnes už vesnička o své obyvatele přichází, myslím tím původní obyvatele. Dominantou celé vesničky je barokní kaplička a sousoší Kalvárie. Sousoší bylo umístěno roku 1722 a později roku 1815 byl dodán kovový kříž. V obci pramení Březinský potok, který tvoří drobný pravý přítok potoka Milešovského. A hlavním lákadlem pro turisty je ticho, čerstvý vzduch a moc vám děkuji za sledování krátkého dokumentu o naší vesničce nenem březno